ملا رحمان رحیم علی ڈا تا جیم خا خال زال رین شین خا وا. آئیم کم نیم نون واؤ ہا حمزہ یا